اللہ تعالی مظلوموں کی آہیں لینے کی وجہ سے آگے کی دنیا بھی خراب کرتا ہے رب آج پاک دنیا چاند پر جا رہی ہے نئے ہیں تو آج ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے آج ہمارے بچوں کے اوپر والے تعلیمی اخراجات اتنے ہیں اگر کاغذوں پہ دیکھو گے اس سے پتہ نہیں کتنے, کتنی درجنوں یونیورسٹی اور تعلیمی ادارے دنیا بھر میں بن جائیں لیکن آج پاکستان بھر میں ڈھائی کروڑ بچے ایسے ہیں جن کی عمر ہے اسکول جانے کی اور وہ اسکول ہی نہیں جا رہے ڈھائی کروڑ صبح سن میں ستر لاکھ بچے ایسے ہیں جن کی عمر ہے اسکول جانے کی اور اسکول نہیں جا رہے اور اس میں بچے ایسے ہیں جن کی عمر جانے کی اور اسکول نہیں جا رہے تو آج دنیا چاند پر جا رہی ہے اور تم اخبار اٹھا کر پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ آج تمہارے صوبے میں کتنے کتنے بچوں کو کتوں نے کاٹا اور ان کو ویکسین لگانے کے لیے ویکسین نہیں ہے اور انہیں کتنے بچے, جان دے رہے ہیں ایک एक وزیر से کی سیٹ دیکھ کوئی سیٹ خالی نہیں ہے تو میرے بچوں کو یہ को کون دے گا امریکہ دے گا اسرائیل دے گا انڈیا دے گا یا برطانیہ دے گا میرے بچوں کو یہ انصاف ان کا حق اس ملک کا حکمران دے گا وہ تو موجود ہے وہ تو موجود ہے وہ تو چیتا ہوا ہے لیکن میرے رب نے اس کو توفیق نہیں دی کہ اپنی جیت کو مظلوموں کی دعائیں لینے کے لیے استعمال کرے ایسی کامیابی نہیں ہے اس کو میں پہلے دن سے کہتا چلا رہا ہوں کہ ہر جیتنے والا کامیاب نہیں ہے ہر ہارنے والا ناکام نہیں ہے آج جیتے ہوئے لوگ جیتنے کے باوجود لوگوں کی دے کر آج ہماری ہار, ہار گئی میرے پاس ایک سیٹ نہیں ہے لیکن خدا کا کرم دیکھو خدا تمہیں ہارنے کے بعد لوگوں کی امید کی کرن تمہارے تمہیں بنا دیا گیا ہے ایسا جس طرح سے کل سے آج تک یہ مجموعہ دیکھو لوگ کہہ رہے تھے کہ جلسہ بہت بڑا ہو گیا لیکن مستبا کمال جب لوگوں کو بیٹھنے کا بولے گا تو لوگ چلے جائیں گے میں تمہیں کیسے سوال پیش کروں میری ماں بہن روڈ کے اوپر بیٹھی ہے جو شاید دیکھتے ہیں نہ دیکھ رہے نہ جانتے ہیں لیکن میری ماں میری بہنوں میرے بزرگوں نوجوانوں سب کچھ دیکھتا ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے اور ہمارے جو دلوں میں ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میرا تمہارا ایمان ہے کہ کامیاب ہم, ہی ہے, ہم ہی ہے. کامیاب ہم ہی ان شاء اللہ تعالی ہمیں کامیاب ہے ہمیں کامیاب ہے ہمیں کامیاب ہے میرا رب کیوں نہ میرا رب کیوں نہ مدد بھیجے میرا رب کیوں نہ مدد بھیجے میرا رب کیوں نہ خوش ہو اللہ کے رسول کی امت اس شہر میں ہمارے آنے سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والا سبا ہوتا تھا آج میرا رب اور اس کا رسول کیوں نہ خوش ہو کہ آج سے پہلے یہ منظر اس شہر میں نہیں دیکھا کہ ایک ہی منڈال میں بھی بھی ہے بھی ہے بلوت بھی ہے है سر की بھی ہے, ہے, جی ہے بنگالی برمیز بھی ہے کشمیری بھی ہے ہزاروں وال بھی ہے بلتستان کے بھی لوگ ہیں شیعہ بھی ہے سنی بھی ہندو بھین بھی, بھی, ہر، ہر، ہر ہر بھی, بھی ہے مسلمان بھی ہے اللہ کے رسول اللہ کے رسول فرما گئے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام آئے نہیں بولا بہترین انسان وہ ہے جو مجروں کے کام آئے نہیں بولا بہترین انسان وہ ہے جو مستوروں کے کام آئے نہیں بولا بہترین انسان وہ ہے جو سیاحوں کے کام آئے سنگیوں کے کام آئے نہیں بولا بہترین انسان وہ ہے جو مسلمانوں کے صرف کام آئے بڑا بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام آئے اور کیونکہ میرا رب میرے رب کی پروڈکٹ ہے یہ سب لوگ میں اپنے رب سے پیار کروں اور اس کی پروڈکٹ سے پیار نہ کروں جو ایسا نہیں کرے گا وہ رب سے بھی پیار نہیں کرے گا سب سبھی ہے سب جھوٹ ہے نہیں نہیں ہم نے رب کی رضا کے لیے یہ यह اختیار کیا تھا رب کی رضا کے لیے ہم نے یہ آواز لگائی میرے رب کا احسان دیکھو اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سارے امتحانوں سے نکال کر سر خر کر دیا تھا میرے ساتھیوں مجھے نہ کل نہ آج نہ آنے والا کل نہ اپنی طاقت پہ نہ تمہاری طاقت پہ نہ کسی سے تعلقات صحیح ہونے پہ نہ کسی سے تعلقات خراب ہونے پہ مجھے اس باتوں پہ بھروسہ نہیں تھا مجھے کل بھی اپنی رب کی ذات پر بھروسہ تھا اور مجھے آج بھی اپنی رب کی ذات پر بھروسہ ہے اور میرے رب کی بتا دیا پہلے دن سے کہ رب کی مدد ان کو آتی ہے جو کوشش کر کے دکھاتے ہیں اللہ نے اپنے نبیوں کی بھی مدد بغیر کوشش کے نہیں کی اے میرے مبارک ہو تمہاری قدموں میں دنیا آنے والی ہے انشاءاللہ شاء تم نے کوشش کر کے دکھا دیا ہو نہیں سکتا رب ہو نہیں سکتا رب مدد نہ بھیجے ہو نہیں سکتا رب مدد نہ بھیجے ہو نہیں سکتا رب تمہیں تمہارے قدموں میں دنیا نہ ڈال دے رب کو تمہارا رب کو تمہارا رب کو تمہارا یہ عمل دیکھنا تھا کہ تم اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر ان ظالموں کے خلاف تم تم کی آواز جہد کرنے کے لیے تیار کے ہو یا نہیں ہوتے ہو تم نے ثابت کر دیا کہ تم تیار ہو ماؤ نے کرنے پہ ثابت کرم رہو ایمان رکھو ایمان رکھو ایمان رکھو حکمران حکمران وقت روج ہے وہ ہے سانس کرنے والا اس کے وادے کبھی بے وفا نہیں ہوتے اس کے नहीं کبھی بے وفا نہیں ہوئے اس نے جو उसके लिए कोई करने की जरूरत पेश नहीं आती वो अपने पास से नहीं फिरता वो मेरा रब है उसने जो जो कह दिया वो करके उसने दिखाया है आईना भी करके दिखाएगा बस मुझे तुम्हें यही करना था مجھے اور تمہیں مجھے اور تمہیں یہی کرنا تھا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اور تم اپنے بچوں کے ساتھ اس کے خلاف روپ پر کھڑے ہو کر امن کے ساتھ جوڑ کر ایمانداری دل میں رکھتے ہوئے اللہ کو برا مانتے ہوئے کوشش کر کے دکھائیں رب مدد بھیجتا چلا جائے گا ساتھیوں بھیج رہا ہے بھیج رہا ہے ہر گھنٹے میں بھیج رہا ہے مدد میرے رب کی مدد آ رہی ہے ابھی بھی جب میں تم اور ہم اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہماری مذاکراتی ٹیم ارشد ورا صاحب کی قیادت میں اس وقت مذاکرات کرے تیسرا دور چل رہا ہے مذاکرات کا تیسرا دور چل رہا ہے سردی سے بچا سکتا میں تمہیں بھوک سے بچا سکتا میں تمہاری خیریت دریافت کر سکتا لیکن ساتھی ہو کوئی کمی کوئی جاتی کوئی ہو تو مجھے معاف کرنا تم میرے کہنے پہ یہاں پر یہاں پر یہاں <تصفيق> پر آئے ہو اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہو اگر کوئی میری جھولی میں تم جیسے کارکنان, تم جیسے مجھے مجھے فخر ہے آج کے اس دور میں جہاں دنیا پاور پوسٹنگ کے پیچھے بھاگتی ہے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے نہ پیسے ہیں نہ ہیں نہ کوئی مراض ہے تم اپنا پیسہ خرچ کر کے تم اپنی جان پہل کر کے تمہیں نہ کوئی ٹرانسپورٹ دے رہا ہے نہ تمہیں کوئی کھانا دے رہا ہے نہ تمہیں کوئی پیسہ دے رہا ہے میں کیسے رب کا شکر ادا کروں گا تم نے مجھے اس میں دو جیسے میری ماں بہنیں مجھے کتنے سارے زبان دے دیے آج کے سیفانی دور میں تم تم تمہاری تمہارا رب دیکھ رہا ہے سردیوں کی, کی راتوں میں اپنی, اپنی راتے, اپنے دن میرا ایمان ہے کہ یہ جس کو دنیا جیت کہتی ہے تمہارے قدموں میں دنیا آنے والی ہے دنیا تم گزرو گے تم گزرو گے تمہارے قدموں میں دنیا ہوگی ان شاء اللہ تعالی تم نے پینتیس سالوں سے لڑ گئے تھے نہیں ختم کر سکے تھے رو کا تسلط یہ میرے کارکنان ہے جنہوں نے اپنے سینوں کو آگے کر کے یہاں سے دشمن کو دشمن کو ہے آج بیس سے بائیس لوگ اس شہر میں نہیں مر رہے آج کوئی شہر کو مقروض کراچی کا نام مقبوضہ کشمیر کی طرح مقبوضہ کراچی کا نارا لگانے والا نہیں ہے آج قبرستان میں لاش نہیں جا رہی آج ماؤ کے بچے مر کر مر کر شوہ قبرستان نہیں جا رہے آج ماؤ کے بچے لاپتہ نہیں ہو رہے آج ماؤ کے بچے گھر ہونے کے باوجود دربدن کی ٹھوکرے نہیں کھا رہے आज आज शहर शहर में में भाई भाई से मिल गया है, आज में रौ का हुआ है, हुआ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाके सब्सक्राइब का बटन दबा और बेलाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इनकी कल करो ان کی قدر کرو ان سے پاکستان بنواؤ ان سے پاکستان چلو یہ, یہ حکمران پیر ہو گئے اللہ تعالیٰ مہمان یہ پاکستان کے چلانے والے پاکستان میں بیٹھ کر ہماری ہمیں دیکھنے والے لوگوں یہ کراچی کے ایک روڈ پر کوئی اپنا لوکل مسئلہ لے کر نہیں بیٹھے یہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ لے کر بیٹھے ہیں اگر ہم نے جو ہو رہا ہے ظلم حکمرانوں کی جانب سے یہ ہونے دیا تو کل کا دہشت گرد آج پیدا کر رہے ہیں یہ حکمران اگر ہم نے یہ ہونے دیا تو اتنے لوگ غلط رستے پہ جائیں گے کہ دنیا کی کوئی بھی فوج لا کر آپ ان لوگوں کو گھر نہیں پکڑ سکتے نہیں مار سکتے آپ کی اکانومی یہ نیشنل اکانمی کا مسئلہ ہے یہ میری گلی کے وسائل کا مسئلہ نہیں ہے یہ شہر یہ صوبہ مدد کرو جو لوگ آج بھی اپنے گھروں پر خاموش ہیں اگر وہ اسی طرح سے خاموش رہ گئے ان کا شمار ان ظالم حکمرانوں کے ساتھ ہوگا اگر وہ اگر یاد ہے تاکہ رب کو دکھائیں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں ہم خاموش رہ کر ظالم حکمرانوں کی سپورٹ ہم نہیں کر رہے ہم نہیں کر رہے تو میرے میرے میرے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے نوجوانوں ہم نے جو مطالبات رکھے ہیں وہ مطالبہ کسی نے نہیں رکھا ہم نے نفس پر مسائل کی نفس پر ہاتھ رکھا ہے ہم نے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو یہ ملک کیسے چل رہا ہے سمجھ لو صبح بھی میں نے बात کی تھی یہ سامنے بینک ہے اس بینک کا کوئی مینیجر ہوگا اس کے پاس اختیارات وسائل ہوں گے یہ بینک کا مینیجر صبح بولے کہ بینک کا جو چوکی دار ہے اس کا کام میں کروں گا فارغ کرو بینک میں جو جھاڑو دینے والا ہے اس کا کام میں کروں گا فارغ کرو بینک کا جو ڈرائیور ہے اس کے پیسے بھی میرے پاس رہیں گے اس کو بھی فارغ کرو क्लर्क बैन का कैशियर में मेरे पास इख्तियार है मैं किसी को नहीं दे रहा इन सब का कोई काम नहीं है चाय भी मैं बनाऊंगा टाइपिंग भी मैं करूंगा पैसे भी मैं गिनूंगा चौकीदारी भी मैं करूंगा बाथरूम की सफाई भी मैं करूंगा ड्राइविंग भी मैं करूंगा तो बताओ ये बैन चल सकता है तुम्हारा सुबह ऐसे चल रहा है بالکل ایسے چل رہا ہے تمہارا صوبہ بالکل ایسے چل رہا ہے ایسے چلا رہے ہیں پورے ملک کے چاروں صوبوں کے وزورائے اعلیٰ اپنے صوبے کو ایسے چلا رہے ہیں پانی نہیں آ رہا کس سے مرگوں وزیر اعلیٰ سے خراب ہو گیا کس کو بولو وزیر اعلیٰ کو پیلے تالے لال اسکول میں تعلیم نہیں ہے ٹیچر نہیں ہے کس کو بولوں وزیر اعلیٰ کو. کو, کو. کو, کو مولنے کی ڈسپینسری میں نہ دیں ڈاکٹر ہے. کس کو بولو وزیر اعلی کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں پاکستانی میں کیا کہہ رہا ہوں ایسے چل جائے تمہارا ملک یہ ملک کسی کے کسی کی جاگیر نہیں ہے میں سب جملہ بولنا نہیں چاہتا لوگ کہیں گے مستفیٰ کمال اپنے لوگوں کی طاقت دیکھ کر یہ بات نہیں میں نہیں کہنا چاہتا لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں یہ ملک کسی کی پرسنل جاگیر نہیں ہے نہیں ہے یہ ملک ہے حکمرانوں جتنا تمہارا ہے اتنا میرا بھی ہے اتنا ایک گلی میں عام مزدور کا بھی ہے اس کا زیادہ ہے پتا نہیں تم اس ملک کو وہ سو روپئے کا اس کی جیب سے نکل کر تمہاری جیب میں چلے جاتے ہیں تمہیں تو فون کال فری ہے بجلی فری ہے پیٹرول فری ہے اس کا کچھ بھی فری نہیں ہے ہر چیز پہ دے رہا ہے مجھے تمہارا نہیں پتا مجھے اپنے مزدور کا پتا ہے اس کے پیسے سے پاکستان چل رہا ہے اس کے پیسے سے پاکستان چل رہا ہے اور یہ دینے کے بعد اس کے پاس اسم کو لوٹنے کا لوٹنے کے ذرائع بھی نہیں سب چیز فری بھی ہے اور لوٹ तुम्हारे घरों से पानी की टैंकियों में, की में नोटों की गड्ढिया निकलती हैं पानी की टैंकियों में नोटों की गड्ढिया निकलती हैं अल्लाह अकबर अब ये नहीं चलेगा अब ये नहीं चलेगा अब हम क्या करेंगे अब हम क्या चलेंगे क्या अब हम ठीक कर देंगे ہم ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ شاء تعالی بس اس منظر کی دیر تھی اس دن کا تھا کہ لوگ کوشش کرتے ہوئے نظر آئے ہو گئی کوشش اور ہو رہی ہے کوشش بس مدد آ رہی چاہتی, چاہتی, چاہتی ہے مدد آئی رہی ہے مدد اتر نہیں والی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے اللہ کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا انشاءاللہ شاء تعالیٰ مظلوموں کی غریبوں کی انشاءاللہ اللہ تعالی سیاحت بہت جلدی چھٹنے والی ہے سورج شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ شاء تعالی اور ایسا سورج ہوگا جس کا کوئی حرو نہیں ہوگا تعالی اس ملک میں ایسا نظام بنائیں ہوں گے اور اگر وہ غلط آدمی نے چلایا کسی نئے کو نہیں کسی نئے کو نہیں بلائیں گے مولنے والے جمع ہوں گے گھر سے نکال کر اپنے ہاتھوں سے پہلے گے اس کو میرے بچوں کے پیسوں سے دمن کیا تجھے چھوڑیں گے بھی نہیں کوئی نیم نہیں بلائیں گے کوئی کرپشن نہیں بلائیں گے خود اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کریں گے یہ نظام دنیا بھر میں کوئی بہت ہی بڑا غیرت ہوگا جو مولنے میں رہنے کے باوجود سے چوری کرے کوئی پڑا پیغرد ہوگا لو لو کہ ایسا نہیں ہوگا اور اگر ایک فیصد ایسا ہو گیا تو نیب نہیں بلائے گے پولیس نہیں بلائے گے کیا کریں گے کیا کریں گے ان شاء اللہ تعالی جی کر دیں گے ہماری زبانا بالکل بھی مت بھولے گا